يا مرحبا بل واليوم عيد هذا سمي أبوها يفعل عز يا يجعل حاضه برنبيا دايما فاله سعيد عبد الله جاية, برنبيا جاية, برنبيا جاية لحبه دائما فعله